Besøget har været øh, finurligt, og øh, vi har fået god guiding fra vores guide, som har, øh, har taget sig igennem en, en fin fortælling, som har givet et, et godt indblik. Jeg synes, det har været en øjenåbner. Øh, der har været ting, som øh, jeg har hørt om øh, igennem årene, som jeg aldrig har set. Det er sindssygt fascinerende, at man har fået bevaret det, så vi andre kan komme og se, hvordan en dødsårsag også mm. kan se ud. Det er også derfor, jeg synes, det har været en intens oplevelse, at man sådan fanger sig selv i at have, ja, ikke øjenkontakt, men, men at komme tæt på noget, som man står med til daglig, øh, og få en forståelse for, hvad der er gået forud for, for den videnskab, vi, vi praktiserer nu til dags. Dybt, dybt interessant, og øh, selvom det er gammelt, er det vældig nutidigt og meget relevant.